السلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس ولاگ ناظرین آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے کیسے سولر پلیٹ کو رپیئر کیا تھا اب اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایک جو مکمل ڈیڈ پلیٹ ہے اس کو رپیئر کیا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے طریقہ سیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وائریں غلط لگنے کی وجہ سے یہ اندر اسپاٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے کرنٹ بائی پاس نہیں ہو رہی تھی مگر اب ہم دیکھیں گے کہ ایک بالکل ڈیڈ پلیٹ جو ہے جس کو اسپاٹ بھی نہیں ہوئے بارے میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو چلے ہم وہ دیکھتے ہیں اور ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ڈائیوڈ یہاں بھی جنکشن باکس میں لگے ہوتے ہیں یہ ڈایوڈ تو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چینج کرنے سے مسئلہ حل ہوگا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کو آپ نے ریپیئر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی سائنس کیا ہے سولر پینل کی دیکھیے آپ کے سامنے یہ چار ڈبے یعنی ایک دو تین اور یہ چار اور اس طرح نو ہیں نیچے کی طرف تو ان کے کی کنیکشن کیسے ہوئے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں یوں پینل کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آؤٹ پٹ آئی ایک یہ اوپر والی لائن یہ اچھا یہ سیریز میں یوں جڑا ہوا ہے وہ نیچے تک گیا ہے یہاں سے یوں آیا ہے کنیکشن یہ اوپر سیریز میں آ رہا ہے لگاتار یہ سیریز میں پھر یہ چیز یوں اور یہ سیریز میں ہے سارا کا سارا یہاں پہ پھر یہاں سے یہ دوبارہ سے اوپر آیا سیریز میں یہاں تک ٹھیک ہو گیا اور یہ آ گئی آپ کی آخر میں یہ دوسری آؤٹ پٹ آ گئی مطلب ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹو ہے ان میں سے اب آپ اگر الیکٹرونکس کے معاملات کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیریز میں سارے جڑے ہوئے ہیں یوں اوپر سے نیچے تو اب سیریز میں جڑے ہونے کی وجہ سے اگر آپ لیٹس سپوز یہ والا پیل, یہ والا ایک سیل صرف ایک سیل اگر کسی وجہ سے یہ خراب ہو گیا صرف ایک سیل پانی گیا یا کسی بھی وجہ سے یا ٹوٹ گیا یا اندر سے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہ کیا کرے گا یہ سارے کے سارے کرنٹ کو بلاک کر دے گا تو اب اس میں معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ یہ والا پینل جو ابھی میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ دے رہا ہے ستارہ وولٹ اوپن سرکٹ میں اور دو امپیر دے رہا ہے آؤٹ پٹ تو جو نہ ہونے کے برابر ہیں. مطلب ہے مطلب ایک آؤٹ پٹ آپ کو بے شکستان ووٹ اور دو میں تو مل رہے ہیں لیکن آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا پنکھا ہے یا فین ہے کچھ بھی ہے یا کولر ہے وہ چلے گا نہیں ٹھیک طریقے سے تو اب اس اس مسئلے کا حل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چار لائنز آئی ہوئی ہیں یہ چار ایک دو پانچ ہے دو تین چار اور یہ پانچ میں قریب سے دکھاؤں اگر آپ کو یہ دیکھیں جس طرح ایک یہ ہے ایک یہ ہے اسی طرح یہ ٹوٹل پانچ ہے لائنز تو یہ ایک سے دوسرے کو کنیکٹ کرتی ہیں اس کو اس سے کنیکٹ کرتی ہیں یہ پانچ لائنز آپ نے کیسے ٹریس کرنا ہے کہ آپ کا آپ کا سیل کون سا والا خراب ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح یہاں سے یہ جگہ خالی کر لینی ہے یہ اس طرح کے نائف کٹر سے یا پیپر کٹر سے یہاں بھی یہ جگہ آپ نے خالی کرنی ہے اسی طرح یہ نیچے یہاں بھی, بھی یہ جگہ خالی کی اس طرح ساروں کی ایک ایک لائن آپ نے یہاں بھی یہ خالی کر لینی ہے یہ دیکھیں جس طرح یہاں پہ بھی, بھی میں نے یہ کی ہوئی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جب یہ سارے ساروں کی ون ٹو آل جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کی یہ جگہ ایک ایک خالی ہوگی اور نے کے بعد آپ نے اس کو لے کے جانا ہے دھوپ میں دھوپ میں رکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے بیٹھ جانا ہے نیچے بیٹھ کے آپ نے اپنے اس میٹر کو لگانا ہے امپیئرز کے اوپر میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں دھوپ میں لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اچھا سب سے بہترین طریقہ اس کو دھوپ میں میں لے کے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اس کی دونوں ہیں یہ تاریں ہیں یہ اس کی بیچ میں سے نکال لینی ہیں نکال کے اس طرح کی ایک چھوٹی سی تار لینی ہے اور تار لے کے آپ نے اس کو اس میں گھسا دینا ہے اور ادھر سے اس میں یوں کر کے گھسا دینا ہے تو یہ ہو جائے گا آپس میں شاٹ ٹھیک ہے اور پھر یہ والی آپ نے پنز کو یوز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس تار کو اس کلیم میٹر کے بیچ میں ایسے گزار کے یہ دیکھیں یوں آپ نے گزار لینا ہے ایسے تو یہ دو سرے آپ کے پاس آ سامنے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ میٹر کو دیکھیں کلیب میٹر کو آپ نے سلیکٹ سیٹ کرنا ہے جہاں کے یہاں چالیس ایمپیئر کی رینج میں اور یہاں سے یہ ریلیول والا بٹن پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر ڈلٹا کا نشان یہ آ تو یہ آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں آپ نے شارٹ سرکٹ کرنٹ جو ہے یا امپیئرس تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے یہ ہوں گے کیا نام ہے یہ جو سپورٹس آپ نے یہ خالی کیے تھے ایک آپ نے لگانا ہے یہاں پہ یوں اور دوسرا آپ نے ٹچ کرنا ہے آگے اس جگہ پہ تو ابھی میں اکیلا ہوں کیونکہ ساتھ کوئی کیمرہ پکڑنے والا بندہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں کو یہ دیکھیں یہاں اور یہاں یعنی ایک سال کے بیچ میں جو کرنٹ آئے گا وہ آپ کے پاس ایک اشاریہ پانچ سے زیادہ آنا چاہیے تو ایک اشعار پانچ سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا سیل خراب ہے تو اس طرح آپ نے ون بائی ون تمام کی تمام سیلز کو آپ نے چیک کرنا ہے جو سیل خراب ہوگا اس کے اوپر آپ نے یوں کراس کا نشان لگا دینا پینسل تو یا ایسے کراس کا نشان آپ نے پینسل لگا دینا ہے تو اب جب آپ نے وہ پتہ کر لیا کہ کون کون سے والے پوائنٹس یا وہ وہ جو تھی غلط تھی جس طرح یہ دیکھیں یہ دوسرا پینل ہے جو میں نے اب کیا ہے میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں مطلب یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ والا سیل خراب تھا یہ نیچے والا بھی خراب تھا اور وہ آگے والا بھی خراب تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین سیل جو ہیں یہ کرنٹ کو بلاک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا الٹرنیٹ کیا کرنا ہے وہ جو پانچ لائنز آ رہی تھیں ان پانچ کی پانچ لائنز کو اسی طرح خالی کرنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا اور وہاں پہ آپ نے شولڈر کر کے یوں وائر جوڑنی ہے پانچ وائرس وہ وہاں سے نکالنی ہے یعنی پہلے خراب والے کے شروع سے نکال کے جو آخری خراب والا ہے اس کے آخر میں جو جگہ خالی آپ کریں گے ان لائنز کی وہاں پہ وہ اتاریں آپ نے جوڑ دینی ہے یعنی کہ ان یہ جو خراب کر رہے ہیں نا اس کو جو, جو امپیئرز کو ڈراپ کر رہے ہیں ان کو بیچ میں سے آپ نے بائی پاس کر دینا ہے اسی طرح اب یہ والا بھی اس میں خراب تھا تو میں نے کیا کیا اس اکیلے کو بائی پاس کیا یہاں سے وہ نیچے والا بھی اسی طرح سے اس اکیلے کو بائی پاس کر دیا جی ناظرین یہی وہ ویڈیو تھی جہاں سے میں نے آئیڈیا لے کر اپنی جو وہ سولر پلیٹ تھی وہ رپیئر کی تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہم ایسی ہی انفارمیشن ویڈیو لے کے آپ تک آ سکیں